مسلسل برنامج سوبرمان جميل جدا لكن إستخدام القوى الخارقة فيه قليل جدا على الرغم من أنه أهم شيء فيه لو كان أكثر لكان مسلسل أجمل